проєкту Пам'ятний срібний колон, батьківське серце, молодші доньці загиблого військового восьмого полку спецпризначення Максима Кондратюка Уляні вручає голова громадської спілки бойове братерство України Леонід Климчук. Дівчинці рік і вісім місяців, і тато її так і не побачив, говорить 25-річна вдова Анастасія, бо в віці 26 років старший сержант помер від бойового поранення. Коли він загинув, було дит... якраз була три місяці вагітності, він не бачив дитини. Анастасія згадує, про поранення і ушпиталення чоловіка нічого не знала. Мені не взагалі нічого. Коли його не стало, мені просто прийшла смска, приймаємо співчуття». Леонід Климчук розповідає, проєкт «Батьківське серце» започаткували два роки тому. Колони дарують дітям батьків, які загинули на Сході чи померли після поранень та хвороб. Сьогодні, каже, вручають 7331-й колон. Петро Скиба, який наразі виконує обов'язки очільника громадської спілки на Хмельниччині, розповідає, в області таких пам'ятних батьківських сердець подарували більше сотні. На жаль, ми стикаємося з такою проблемою. Структури соціального захисту і військові комісаріати спеціально не такий облік і нам Різними, з різних джерел цю інформацію отримати. Завдяки, що Наташа – волонтер, яка опікується цими питаннями, надала цю інформацію. Наталя Дзекар, координаторка Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області, розказує, скільки захисників загинуло в АТО і ООС. 375 чоловік по Хмельницькій області. Більше нічого для героїв неможливо зробити, краще, ніж пам'ятати. У Анастасії Кондратюк із чоловіком Максимом двоє дітей. Старші донці Ангеліні – п'ять років. Її мама говорить, чоловік любив дівчинку, радів звісти про другу вагітність дружини, а родина була для Максима найціннішим скарбом. Та ділиться, що розповість дітям про батька, коли дівчатка підростуть. Це було кохання. Погади мої будуть, що тато їх був відданою людиною, військовою. Він захищав свою Україну. Він дуже любив свою сім'ю, сімейний чах. До проєкту «Батьківське серце», говорить Л вирішили додати ще один із назвою «Хресний побратим». Закріпити за дітьми, яким не виповнився 16 років, закрутити нашого воїна бойового братесу, який буде надавати допомогу, на День народження прийде, привітає, зводить хлопчика на футбол, на рибалку. За його словами, у спілці планують співпрацювати з військовими шпиталями, щоб надавати не тільки медичну, а й психологічну допомогу бійцям. Такий проєкт уже втілений на Житомирщині, продовжує Леонід Климчук. Хмельницькій області продовжує. Наразі шукають людину, яка відповідала за втілення проєктів. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.